નમસ્કાર હું ચાવડા પ્રસ્તાવના માહિતી સંસ્કરણ સિદ્ધાંત અનુસાર અધ્યતા અધ્યયન માટેની માહિતી પાંચ સંવેદન અંગો આંખ નાક કાન અને ચામડી અંગ દ્વા માહિતી પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલી ઉભી થાય છે સંવેદનાત્મક વિકલાંગતા એ માનવની इंद्रिय, दृष्टि श्रवण गंध स्पर्श श्वाद माथी, कोई पण संवेदना विकलांगता छे, शैक्षणिक हेतुने ने ध्यान में राखी श्रवण दृष्टि लगती अक्षमता विषे महित आप आसपास दुनिया विषे પંચાણું ટકા માહિતી દ્રષ્ટિ અને શ્રવણથી પ્રાપ્ત થાય છે સંવેદનાત્મક દ્રષ્ટિ આર પીડબલ્યુડી બે હજાર સોળ મુજબ અંધત્વ એટલે એક એવી સ્થિતિ જેમાં વ્યક્તિમાં નીચે મુજબના લક્ષણો डिग्री करता ओछा कोणनी क्षेत्रनी दृष्टि भाषा तो, जे अक्षरो ने के शब्दों ने फूट दूर थी, वी सकते शब्दों ने ફૂટ તે બાળકોને અંધ ગણવામાં આવે છે જેમને જેમાં દ્રષ્ટિ સામેલ નથી તેવી બ્રેઇકોન કે क्षमता ने दृष्टि अक्षमता कहे दृष्टि अक्षमता प्रकारो जेम पेलो प्रकार धत्वू अंधत्व क्षति कहवाई बीजू दृष्टि आंशिक खामी जारी व्यक्ति कोई बाह्य साधन वगर स्पष्ट रके जीवन खामी सवेश दृष्टि अक्षमता अपूरतु पोषण इजा से जन्मेला बाल कोने खामी थी सकेफोइ हाइपर टेन्शन डायाबीटीस जेवा દ્રષ્ટિ અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોની લાક્ષણિકતાઓ જેમાં સતત આંખો પટપટાવવી આંખ વારંવાર ચોડવી આંખો પાણી વાળી રહેવી आँखों थोड़ा बंद कर खूब नजीक राखे टूका समय वाचती वक्त एक आख बंद करे अथवा झीणी करे वस्तु ने जो माथू आग लाइ जाए દ્રષ્ટિ અક્ષમ બાળકોનું સમાવેશન સમાવેશ બાળકોને શિક્ષણ આપવા ટેવાયેલા શિક્ષકે આવા બાળકોની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને શિક્ષણ આપવું જોઈએ જેમાં જોઈએ दृष्टि अक्षम बात दृश्य साधन न उपयोग करती वक्त शाब्दिक वर्णन करव आ आंशिक खामी बेसे एवी व्यवस्था करवी, करवी, सामे न आवे ते वी बैठक व्यवस्था वी, जो अंध होई तो तेमना माटे कर उपयोग करव प्रवृत् आयोजन कर विद्यार्थी दृष्टिहीन विद्यार्थी रमी सके સંગીતની સ્પર્ધા રાખવી ત્યારબાદ બે પોઈન્ટ ચાર માં દ્રશ્ય અવરોધ બહેરાસ પ્રસ્તાવના આર પીડબલ્યુડી મુજબ બધી રાંધતા એટલે એવી સ્થિતિમાં વિકાસાત્મક અને શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ સર્જાય છે બધી રાંધતા ધરાવતા વ્યક્તિઓની લાક્ષણિકતાઓ મોટા ભાગે સાથે આ ખામી ધીરે ધીરે વિકાસ પામે છે અને તેમને તેનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી વ્યક્તિઓમાં નીચેના લક્ષણો જોવા મળે છે ટેલિવિઝન ની અત્યંત નજીક જઈને બેસવું અને જોવું પ્રત્યક્ષીકરણ ન કરી શકે એક ઘટકને समग्रता साथे जोडी न सके न न करी प्रासंगिक के समूह न सके, न करी शके। करी प्रत्ययन समावेशन, आवाचे मुजब समझ कर बधिरांत विद्यार्थीदार વારંવાર સ્પર્શ દ્વારા સાંભળવા સાંકેતિક પ્રત્યયન નો ઉપયોગ કરો જેવા કે ચિત્ર પ્રતીકો સાંકેતિક ભાષા ફિંગર સ્પેલિંગ બ્રેલ લિપી આવા બાળકોનું સમાવેશન કરવું એ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની નૈતિક જવાબદારી છે સમાજ માટે આવા બાળકો બોજારૂપ નથી પરંતુ જવાબદારી છે તેમ સમજી સમાવેશન ને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ આભાર